טיפים חשובים ברכישת ציוד הגברה אל תתפשרו על חברות מותג איכותיות בבחירת המיקסר שקללו היטב בכמה מיקרופונים ואמצעי מדיה יהיה לכם צורך ולפי זה חשבו כמה ערוצי כניסה ושליחה דרושים לכם במקסר קחו בחשבון שאם תנגנו מוזיקה ותרצו להוסיף גם שירה שיו שיהיו במקסר אפקטים וכמובן שאם מתכננים להשתמש במוניטורים חשוב שבמקסר יהיו כניסות ומכוונים עבורם לאיכות הכבלים ישנה חשיבות משמעותית בהפקת הסאונד ובשליחתו. הכבלים מוליכים את האותות והצלילים, ולכן, קבל איכותי עם מחברים איכותיים יפיק צליל חד ונקי, וכן להפך. קבל פשוט וזול עלול לעשות רעשים והפרעות, ואפילו לגרום נזק לרמקולים. גם בכמות הכבלים שאתם רוכשים, אני תמיד מציע לרכוש מספר כבלים שיהיו ספר, כדי שאם בכל זאת חז ושלום תהיה את הקלה כלשהי, להחליף מיד. מידע חשוב אודות מגברים למרחות קריזה. יהודם העיקרי של המגברים הוא יחידת בס ברכב, אך ישנם עוד שימושים, כמו קריזה במוסדות חינוך, מתחמי לונאפארק ועוד. השימוש בקריזה על גג רכב קיים בעיקר ברכבי משטרה והצלת חיים, אך גם במגזרים נוספים משתמשים במערכת זו ובעיקר לצרכים מסמכים יותר. משתמש רגיל, מקבע את המגבר בדופן טע המטען, ומחבר אותו אחת ולתמיד ישירות למצבר. אך במקרה שלנו, שהשימוש הוא לעתים ולא באופן יומיומי, לא נחבר למצבר, אלא למצת הרכב באמצעות קבל. למגבר ששקע קניסת מתח החשמל שלו הוא שקע DC, נדרש קבל שקצה הוא האחד, הטקע למצת, וקצה השני, טקע DC, בכותר המתאים למגבר. ולמגבר כמו זה שצולם בסדרה, ששיקאי כניסת מתח החשמל שלו הם שיקאי לחיצה, נדרש קבל שקצאו האחד, הטקא הנכנס למצאת, וקצאו השני, מתפצל לשני חוטי נחושת בצבעים אדום ושחור. כבלים אלו תוכלו למצוא בחנויות אביזרים לרכב. כמו במקסר, כך ברכישת מגבר. שקללו את הערוצים בהם יהיה שימוש, ובקשו מהמוכר על פי דרישתכם. ואגב, שימו לב שהמגבר שאתם רוכשים, מקבל מתח חשמל של 12 וולט המותאם למצאת רכב פרט אחרון שממש כדאי לקחת בחשבון כשרוכשים ציוד ורמקולים בפרט. רכשו פריטים ששוקלים כמה שפחות. מערכת הגברה סטנדרטית יכולה להגיע ל-150 קילו, ואף יותר, וסחיבתם ממקום למקום עלולה להטיש אתכם ולגזול כוחות רבים. אז תחשבו גם על הגב שלכם. לאוד סרטונים ומידע בנושא הגברה, כנסו עכשיו לכתובת www.isolicbush.band.